سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیو که براتون تهیه کردیم لذت برده باشید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و ویدیو ما مطابق گذشته در شبکه آپرات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه در سایر شبکه اجتماعی مثل توییتر و تلگرام و لینکدین اطلاعات اخبار و مطالب آموزشی دیگه ای رو شما میتونید پیدا کنید اگه تا حالا کانال ما رو دنبال نکردید همه الان این پایین دکمه سابسکرایب بزنید اون زنگولرم فشار بدید تا از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما اشترا... براتون اشتراک میذاریم به لحظه و زودتر از بقیه خبردار بشین. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص AML و KYC صحبت کنیم. توی تا نکته مهم هست در خصوص معامله گری توی کریپتوکارنسی که شما باید بهش دقت داشته باشین. اگر می‌خواین سرتون کلاه نره یا خدای نکرده چیزی رو خلاف مقررات امضا نکرده باشین، تعهد نداده باشین یا اطلاعات اضافه‌ای رو در اختیار بروکر یا اکسچنج قرار ندین. که بعدا برای شما تبوحات خاصی رو به بار بیاره پیشنهاد میکنم این ویدیو رو مشاهده بکنید قبل از اینکه بخوام ادامه ای ویدیو رو برای شما ضبط بکنم پیشنهاد میکنم که اگر سؤالی در خصوص هر کدوم از این مفاهیمی که ما توی این ویدیو توضیح میدیم و ویدیوهای دیگه‌مون دارید حتما زیر ویدیو مربوطه کامنت بذارین سعی میکنم که در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ بدم خب این داستان KYC و AML بحث صرف مرتبط با کرپتوکارنسی نیست بلکه سالها قبل از اصلا زمان به وجود اومدن بانکداری مسئله مطرح شده بود و همینطور که اومده بود جلو سالها گذاشته به اهمیت اون بیشتر پی بردن در طوری که حتی جز قوانین و مقررات بانکداری بین همین مللی هم موارد گذاشتن KYC یعنی Now Your Customer یا client اه, که یعنی روش شنا یعنی شناسایی و احراز هویت مشتری است حالا این مشتری ها میتونن بر روی بانک باشن میتونن به بروکر یا کارگزاری باشن یا اکسچنج همون صرافی بحثی قوانین ضد پولشویی وجود داره که آنتی مانی لاندرینگ به مخففش AML میشه این بسیار بحث مهم و حیاتی هست چه شما که بخواید خرید و فروش بکنید چه در آینده بتونید کارگزاری یا صرافی خودتون رو راه اندازی بکنین اینا مجموعه قوانین و مقرراتی که باید درش لحاظ بکنید تا دوچار مشکلات حقوقی نشیم. و بحث کلاهبرداریه که توی این زمینه انجام میشه سوء استفاده از اطلاعاتی که از شما عکس میشه اینا همه میتونه شما رو دوچار های بزرگی کنه. ما قصد داریم توی این ویدیو برای شما قسمتی از این موارد توضیح بدیم تا حداقل با دید بازتری به مسئله بپردازید. بحث شناسایی مشتری که همون گفتم now your customer میشه اهمیتش از این لحاظه ای که هر دو طرف همدیگر بشناسن. بدونم با کی دارم معامله میکنم مخصوصا اگر شما در جنبه کارگزار یا صراف قرار داشته باشین مهم طرف مقابلتون کیه شخص حیقی کی هست شما همین الان تو بورس بخواین خرید و فروش بکنین این کدس مربوط به کد بورسیتون رو بعد ببرید راضه هویت بشین ازتون عکس می مدارکتون رو می و و, و و کلی کار دیگه که مشخص باشه ای طرف این همون شخصی که داره خرید و فروش میکنه. بحث های FATF هم توش مطرح دیگه این فATF و قطعا همه میدونن چی هست؟ الزاماتی که برای نهادهای مالی در نظر گرفته این کیوایسی رو خیلی بیشتر از پیش داره تاکید میکنه چرا چون این صرافی‌ها که حالا یه ویدیو تکی داریم در مورد انواع صرفی هایی که وجود داره چند مدل وجود داره که این بالا براتون کاردش میکنم حتما ببینید یه سریش اصلا هیچ موجودیت فیزیکی نداره همش الکترونیکیه و خب خیلی میتونه محل سوء استفاده کلاه بردار را قرار بگیره و بعضا یه سری صرافی هم فیک وجود داره در دنیا که میتونه برای شما درد سرساز بشه اگر در خصوص سایت سیلک رود چیزی شنیدیم میتونم بهتون بگم که این داستان کی وای سی اونجا خودشو بیشه از حد نشون داد اگر کی وای سی انجام بشه قبل از معاملات و تبدیل بیت کوین و سایر الکوین ها به پول فیات که اینم هم درخوض پول فیات یه ویدیو دیگه تاییه کردیم و براتون کارد میکنم بدونید مفهوم چی هست ای این کمک میکنه که شما در یه مسیر مجرمانه این کریپتوها رو تبدیل به پول دیگه ای نکنید یا اینکه کمک به این شبکه خلاف‌کننده رو نکنید. پس KYC از این لحاظ اهمیت داره همینطوری که می‌بینید مثل این شکس از شما می‌خوان که مثلا آیدی کارتتون مثلا کارت ملیتون پاسپورتتون اصلا برای اکسچنجا بروکرای خارجی رو می‌خوان. دستتون بگیرید، یه کاغزام روش یادداشت بکنید مثلا من فلانی هستم، یه سری اطلاعات ازتون می‌خواد که مثلا برای یه معامله توی این سایت میخوام KYC انجام بشه و حالا توی سایت ایرانی میگه کارت بانکیتون هم دستتون بگیرید، یه عکس بگیرید. خب همونطور که میدونید الان مدتیه که رمز دوهم پویا فعال شده و هر بار که شما میخواین خرید بکنید این رمز پویا براتون ارسال میشه از طریق سیستم بانکی اما تو همون هم اسیرای کلاوردی همچنان داره آپدیت میشه های جدیدی پیدا میکنه من پیشنهادم اینه که هر موقع همچین کاری خواستین بکنید رو بر ارسال اطلاعات حد عقلی قرار بدی نه اینکه خیلی راحت از کل کل کارت وقتی تون عکس بگیرید ببینید شما اطلاعات با ارزشی مثل تاریخ انقضای کارت دارید سی وی وی رو روش دارید اسم خودتون البته خب توی این کیوای سی بعد نمایش داده بشه اینا اطلاعات با ارزشیه اگر عکسی از رو کارتتون دارین میگیرید برای کسی میفرسین که میخواد براتون پول بزنه یا جای جایی جی میخوان به اشتراک بذارین که براتون پول بزنن پول واریز بکنن دقت بکنید که این اطلاعات فقط اون چیزی که ارزشمنده اون کد کارت اون کد شماره 16 رقمیشه و نام و نام خانوادگی که مشخص میکنه این کارت مربوط به شماست نه اطلاعات دیگه ای که روی کارت یا پشت کارت ب... چاپ شده بعضا یه سری اطلاعات هم پشت کارت چاپ میشه دقت داشته باشین که این KYC طوری نباشه که شما به خاطر یه خرید فروش کل اطلاعات زندگیتون در اختیری کسی بذارید و بعد ببینید مثلا یه اتفاقی براتون افتاده و تا حالا مدت ها بگردید ببینید از کجا این اطلاعات نشد پیدا کرده نسبت موضوع با دقت عمل کنید که اینکه این, این جزی یکی از الزامات بین و ملالی هست اگر جایی هم به شما گفتن کی وای نمی کنیم مثلا خرید فروش انجام بدی، یه خورده شک کنید یه ویدیوی تحقیق کردید در خصوص شاخص های و اکسچنج ها که موارد کلاهبرداری رو توش بعضا داریم اشاره می کنیم با مسادیق شاخص که مطرح شده پیشنهاد بکنم حتما اون ویدیو رو ببینید این بالا براتون کاردش می بحث anti-money laundering که مخفف ای ایمل هست قوانین ضد پولشویی. پولشویی یعنی اینکه یه فعالیت مجرمانه است مثل مثلا دستکاری در قیمت بازار هم منیپولیشین هست که بارخواد توی ویدیو اشاره کردم یا معاملات غیرقانونی یه سری کالا یا مثلا رشوه هایی که پرداخت شده فرار مالیاتی که انجام شده اینا میان با روش هایی که شما میتونید مثل مصادق اون هم توی اینترنت پیدا بکنید چه فارسی چه انگلیسی میتونید محتوای محتنویی رو ببینید از یه سری روش استفاده میکنن که این رد پولشون رو گم بکنن و اینکه با قول این پول رو بیارن بشورن و به یه پول پاک تبدیلش بکنن خب یک سری این صرافی و بروکرها میان یه سری مجموع قوانینی که تیپی که هم هست تو همه اینا عملا یکسان هست و میگن شما این تش بعد مثلا این آی اکسپت آل رو بزنید این تیکر رو بزنید تو این باکسه تا من اجازه بدم مثلا بریم مرحله باید نظرنی هم نمیذارن باشون با معامله کنید علتش اینه که شما با اون امضایی که کردین عملا دسترسی به کل اطلاعات مربوط به حساب شما و ترانزکشناتونو رو در اختیار اجازه دادی به اون برو یا اکسنج که در اختیار نهاد مالی بالا، نهاد نظارتی که حالا میتونه مالی باشه، قوانی مقرراتی باشه، ارائه کنه حتی پلیس ارائه کنه و بتونه پلیس رو در تحقیقاتش کمک بکنه. پس این ایامل اینه همیشه بخونید که چه چیزهایی رو دارین دسترسی رو فراهم میکنی. هرچند که بدونید که این تقریباً یک سال تو هماش اگر هم، اما نکنید اجازه نمیدن باشون معامله کنید حالا ایا حال توی اکسنج خارجی میبینید یا بروکر خارجی اکثرا این مورد هم ازتون میخوان که شما این اجازه دسترسی به این ریز تراکنشا و گردش مالی مشخصاتی که ازتون حتی تو کیوایسی هم گرفتن برای نهاد متقاضیون اطلاعات نهاد قانونی متقاضیون اطلاعات فراهم کنید بحث امل مثلا بحث معرفی منشأ پول جهت امکان رادیو بیه شما مثلا توی این خرید با وچر مربوط به کریپتوکارنسی که یه ویدیو جدا براتون تهیه کردم این بالا کاردش میکنه تو اون وچره دقیقاً اینو میاد لحاظ میکنه مثلا تا اونجایی که یادم هست پرفکت مانی اگه شما یه دفعه مثلا 5000 دلار تو حسابتون بیاد پول رو میکنه پول میگیره بلاک میکنه میگه پول پولتو مشخص کن شما اومدید مثلا از یک بروکر ایرانی خرید کردی یه اکسچنج ایرانی خرید کردی میگه اون پولی که از حساب بانکی زدی به حساب مثلا اکسچنج الف اونو ردشو مشخص کن اکسچنج الف احتمالاً یه صورت حساب یه و... چیزی داده اینویسی به شما داده اون اینویسه هم تصویرش به من بده تمام مشخصات خودت مثل کالا کارت ملیت که توش شماره رو گفتن اگه بعضی نما میگن اینا رو انگلیسیش کنید بدی نمیدونم کارت بانکیتون و پاسپورتتون اینا همه عکساشو بفرست اینا اطلاعاتی که از شما میخوان ردی و اینکه اگه بخوای با بخ... سازمان بینالمللی کار کنی بروکرهای خارجی بروکرهای بزرگ کار کنی این موضوع رو از شما میخوان و خیلی هم جدی میگیرن و حتی اون پایینش هم میخوان که حتما موضوع رو امضا بکنی که تمام حق و حقوق بهشون دادی فردا نتونیش سوسشون کنی در خصوص این ادعایی داشته باشی امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین به موضوع کیوآیسی و AML همیشه دقت داشته باشین این نکات بسیار مهمی رو برای شما داره در راستای حفظ و حراست از معاملات شماست اما در نظر داشته باشین که وقت اطلاعات اضافه و غیر ضروری در اختیارش کدوم از این نهادها قرار ندید چرا چون اگر یکی از این مواردی که شما اطلاعات قرار میدین اسکم باشه فیک باشه شخص اطلاعات شما میگیره و جاهای دیگه استفاده میکن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین دو ویدیوی مرتبط با این و این پایین براتون به اشتراک گذاشتم. اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند شدین پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایب کنین کانال ما رو دکمه زنگولارم فشار بدین تا از آخرین اخبار اطلاعات خبردار باشین با لایک کردن این ویدیو اشتراکش در شبکه های اجتماعی دیگه و ارسالش برای دوستتون از ما، حمایت میکنید امیدوارم لذت برده باشین ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید خدا نگهدار